شو متوقع من خبيرك هذا اليوم؟ يوم جديد <متصفيق> اسمع. يوم جديد مش عارف مخبيلي كم خزوك صدري صفى محرقة سجاير مطول لاروق لسا بحارب لقود القارب بس راسي صدع حكولي ينجح واطلع ما ضلش واقف غير اصبع زمن بحن لسا بكسى فبحاول انسى هيني واقف لليوم حلمك اوقع بس تخسى جسد فان عقل خالد فكر جبان لفعل الصامد فكيف تحكي خسر لليوم قاعد بنفسه بعاند بحاول اغني نيو بس برجع للأولد سامع يلي بحكو بس لسا ساكت كولد وي باست كوز my bitch failed I don't know It's very hard but I can't hold فش <تصفيق> حدا سائل و لما نموت حقولوا ماما لأوص اكتفيت I am over بطلت امنح الفرص دبل منسة ححكي كثير انتو قسرتوا بحقي ولو ما بهون عليكم وتركتوني تركتوني بزويتي يبكي فا كابت حالي عارف كل في حياتي كذبة مش قادر حتى افحك بس مجبر ارسمها بضحكة شوف بجسمي كم ندبه ما حتفيدك الصحبة واخر الطريق حيبين الاسلام لولاد الـ ومع كل ضرب عروحي كم واحد من عيني بينزل تحكي ليش صعب تتاقلم فخلي هالدمعه تنزل هالفرحه مش هتكمل انا بتخريتها تبقى فعادي تعودنا على الحزن فارواحنا مش هتسلم فشوفني كيف هادي من جوا مليان بصخب واثار الحرب الزمن كفيلها وحتخفي المدب والسبب كان مجهول لسه لليوم مش معروف وبعمره ما مع كتب بس لو عرف شو يعني خوف مش قادر اعيش بالاسود بس مجبر اضل بهاللون حاسس بحالي غريب ومش قادر اعيش بهالكون بس لسه عايش لليوم ورافض اني اوقع هون فالاسود حيظله اسود لا تحاول تطفيله لون فاضي بالصدفة ولليوم شايف حالي فيها غايب عن الكون وضايع كونك ببساطة دربي بجمال لحظة غروب تتلخص بعينيها مع كل ظروف اللي مرقت شو نوع هالعلاقة فبنصفن ببعض بنقتل الارض تنعد نجوم ظل تحكي انت الغلط ما فقدت هموم وقد ما اعبر للايام اللي فاتت حظل ممنون ولكل لحظة ساعدت اني جنبك اليوم اكون